Першим в обласному центрі новорічної ночі о 2 годині 20 хвилин народився хлопчик. 27-річна мати Вікторія Петрухіна розповідає, на первістка в родині очікували три роки, назвали Даниїлом. Вага новонародженого – 3 ,660 кілограми 660 грамів, зріст – 50 сантиметрів. Перед Новим роком о 23.30 я поїхала до Пологового. Ми думали вже 2.20, думали за цей час повинні вже народитись діти, але виявилося, що ми перші. Чоловік мій плакав у перші хвилини. Дуже несподівано все відбувалося. Це перший син, він дуже хотів його. Ми заздалегідь нічого не купували для дитини, тому дитяче ліжко дуже вчасно подарували. Пологи відбулися природним шляхом. З мамою та з дитиною все добре. Батько був присутнім під час пологів, допомагав як міг, підтримував свою дружину. За словами директора четвертого пологового будинку Юрія Бесарабова, протягом грудня у них не було жодної вагітної хворої на ковід-19. Але умови для прийому таких у разі необхідності створені. Стандартні післяпологової палати обладнані функціональною ліжкою для мати, ліжечком для дитини, диваном чи кроваттю для тих, хто... Ну, членів родини, лампами фототерапії по необхідності, кисне забезпечене палати усі». Перша у Запоріжжі дівчинка народилася у третьому пологовому будинку. Породілля – 37-річна Світлана Фетчук. Їм теж від міської ради подарували дитяче ліжко. Ліжечко у нас є, але, напевно, так скажу, не нове, не зібране. І, звісно, коли нам сказали, що у нас дівчинка перша у цьому році, і ось такий подарунок – це, звісно, неоціненно. Світлана Фетчук каже, доньку народила 2 січня о 12.30. Те, що дівчинка з'явиться на світ саме сьогодні, для неї стало сюрпризом. Ми дуже довго хотіли дитину. Були всілякі моменти і нюанси, чому її не було. Це дуже очікувана дитина, найулюбленіша. Я була налаштована на всі 100 відсотків, що 7-го числа буду у пологовому будинку. Другого числа самі приїхали, викликали швидко. Взяли всі необхідні речі, які потрібні сюди, до пологового будинку, і все, приїхали. Для родини Федчуків це перша дитина. Дівчинку планують назвати Дамірою. Її вага – 2 кілограми 670 грамів, зріст – 49 сантиметрів. Це для мене було неочікувано. Якщо чесно, після Нового року одразу. Все каже, збирайся, поїхали. Два дні тут вже. Бігаю, вночі тут допомагаю. Після кесарева тяжко. Всім тяжко, але нічого. Це довгоочікуване щастя. Вона спостерігалася у нас жіночі консультації. У Світлани плід був розташований не зовсім типово, тобто сідницями прилягав, і Світлана повинна була лягати після свят уже на допологову підготовку. Але в неї другого числа сталося так, що відійшли навколо плівні води, тому вона звернулася. І був виконаний кесарський розтин в зв'язку з тим, що там були не сідничні, а ножні ось. Ну, праця пройшла штатно. Ми так вважаємо, що десь ще день-другий і вони вже будуть дома. З 1 по 3 січня у третьому пологовому будинку народилися 10 немовлят, сказав Костянтин Островський. Протягом цього ж періоду у четвертому пологовому будинку з'явилися на світ 20 дітей, розповів його директор Юрій Бесарабов. Вітають перших новонароджених року із 2000-го, каже секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. За його словами, гроші на дитячі ліжка виділили з міського бюджету. Вартість одного – 8 тисяч. Олена Черкун, Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.